Так, останнє питання. Друге світло, кімната 5х6 буде частково перекрити двутаром 18. Що краще використовувати під дерев'яну підлогу, а, вибачте, 5х6 метрів? який 18 двутавр? А ви його перевіряли на проги? Щось мені здається, Тетяна, якщо перевірити, якщо це міжетажне перекриття і там перевірити прогін, мені здається, 18 двутавру у вас там не пройде. По міцності так, він там може пройти, а по прогіну ні, він може там не пройти, тому перевіряйте деформації цього перекриття. Що краще використати під дерев'яну підлогу, деревинну волокнисту плиту чи фанеру? Знову мені не зрозуміло. Я ще раз повторюю, хлопці, дівчата, що технологія підбирається під щось. Не робиться технологія з -з -з в нікуди. Розумієте? Під що? Під ліноліум, під паркетну дошку, під плитку керамичну. Під що? Під що ця основа повинна бути? Якщо ви робите, наприклад, ви будете вкладати фанеру в два шари, робити плаваючу підлогу, плаваючу підлогу, на неї будете вкладати там, ліноліум або каваралін якийсь. Так, плита, волотнистоплита може застосовуватися як звукоізоляційний матеріал, звукопоглинаючий матеріал. Так може використовуватися. А якщо ви хочете вкладати, наприклад, е Зразу на балки, фанеру і паркет, ну це, то це буде жах. Чому? Тому що там всі шорохи, звуки, шаги, все це буде знизу. А все, що буде внизу, все буде наверху. Тому що у вас немає ніякої звукоізоляційної прослойки. То що мені вам підказати? Під, під що ми технологію підбираємо? Під які умови? Тому це перекриття чого? Горища, міжетажне перекриття. Немає інформації. От В питанні немає інформації, щоб надати відповідь. Так, які труби опалення? Так, це я вже відповідав. Так, хлопці, давайте 20.08. Все, це Сергій. Це точно останнє питання. Тим паче, що Євгеній, я вже відповів два питання за сьогодні.